Ce plan secretar avea Liviu Dragnea, Victor Pontă, acuzații grave, instituția vizat de subliniere F-ul PSD. Conflict total între fostul premier, Victor Pontă, subliniere I subliniere f PSD, Liviu Dragnea. În direct la TVR, la emisiunea lui Ionuț Cristache. Ponta a dezbluit ce Dragnea ar vrea să pun mâna pe banca Națională a României, BNR. Ce face Dragnea acum? Vrea BNR? Vrea să printeze bani la teleormani? De ce vrea să controleze instituția asta, a spus Ponta.